مختصر یہ کہ اچھے لگتے ہو تعیل یہ کہ تمہاری چاہت کی داستان لمبی ہے اور زوال یہ کہ تم دور ہو اور کمال یہ کہ ہم جی رہے ہیں